السلام علیکم میں ہوں ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک ایسی اسٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد انڈیا پارلیمنٹ کے مسلمان رکن جناب اس الدین اویس نے کہا ہے کہ کیا ہمیں اب گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے بھی حکومت سے اجازت لینا پڑے گی انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے آہر ایسی کون سی وجہ ہوئی ہے اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے مگر اس کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں ناظرین جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے سیکولر کے نام سے وجود میں آنے والے انڈیا نے انتہا پسندی کی حدیں پار کرنا شروع کر دی ہیں ناظرین یہ واقعہ ہندوستان کے علاقے مراد آباد کا ہے جس کے بارے میں وہاں کے اعلیٰ پولیس عہدیدار نے بتایا ہے کہ 24 اگست کو نماز جمعہ کے لیے بہت زیادہ لوگ جمع ہوئے جہاں یہ لوگ جمع ہوئے تھے وہاں کوئی بھی مسجد نہیں تھی اور مسلمانوں کے بھی صرف دو ہی گھر تھے جس پر پولیس نے اہل علاقہ کی جانب سے شکایت درج کرنے کے بعد ان دونوں مکان مالکوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا ہے جس کے بعد یہ دونوں مکان مالک رپوش ہو چکے ہیں جبکہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں ناظرین انڈیا میں نماز کے خلاف تنازعہ کھڑا ہونا اور پولیس کو شکایت کرنا اور ان نمازی اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے گزشتہ روز بھوپال میں ایک شاپنگ سینٹر میں مسلمانوں کی جانب سے نماز ادا کرنے کے بعد ہندو انتہا پسندوں نے ان کی ویڈیو کو وائرل کیا جس کے بعد انڈیا میں ان کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا اس سے قبل اتر پردیش میں بننے والے لولو ہائپر مارکیٹ میں بھی مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک تنازعہ شروع ہوا تھا جس نے بہت طول پکڑا تھا جس کے بعد ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں ضمانتوں پر رہا کر دیا گیا بہرحال ناظرین مراد آباد میں گھر میں نماز ادا کرنے کے معاملے پر جس طرح سے پولیس نے ان دونوں گھروں کے خلاف کارروائی کی ہے اس کے بعد پارلیمنٹ کے رکن جناب اسدین اویس نے ٹویٹ کی ہے کہ انڈیا کے مسلمان اب گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے اب نمازوں کے لیے بھی اجازت لینا ہوگی نریندر مودی کو اس کا جواب دینا ہوگا ناظرین انہوں نے اپنی دوسری ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں انتہا پسندی بھی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کرنے پر دوسرے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے جبکہ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں کالج میں نماز ادا کرنے والے پروفیسر کے خلاف بھی احتجاج ہوا ہے جس کے بعد اس کالج نے پروفیسر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں لمبی چھٹیوں پر گھر بیچ دیا ہے ناظرین بی بی سی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر مبصر نے نام نہ نا ظاہر کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ میر وائز کو مسجد میں نماز نہیں پڑھانے دی جا رہی مراد آباد میں گھروں میں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی اور گڑ گاؤں میں کھلے آسمان تلے نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی جا رہے ہیں تو کس طرف جا رہے ہیں اور یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں